Shusha yeah. vitu shusha vitu bwana. Baba mgeni wa hivi. Twaeni tuone. Aka zangu Eh? Yeah. Hey. Namene naisha mimi na? mama, mimi tena. Yeah. Mimi tena ninavyokupenda mke wangu. Bahaguba. <laughs> Nyongo e <ilang. laughs> <Kyo>? ya Kula leo naona wivu kwa sababu mwanzo wako yupo Unaona wivu. Mm kula bwana. So nampenda. Nao kinasimanga mwanzo mke wangu wale. Aam kiongo mapishi unje heku hata siku moja na sana. bwana kula. Kula Kula. kula rango. Nimekomesha. Homa, kona. Kona ndo bwana. Kona chama. Eh, ndo bwana wangu tena jamaa. Ni changanya leo. <laughs>